من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں محمود علی ناظرین امپورٹنٹ اپڈیٹس یہ ہیں کہ یوکرین اور روس کی جنگ جاری ہے جو آ, بہت خطرناک طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے اور اس بات کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ جنگ عالمی جنگ کی طرف جا سکتی ہے کیونکہ چند ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں جنگ کے دوران جن سے واضح طور پہ اس بات آ, کا اظہار نظر آتا ہے کہ یہ جنگ عالمی جنگ بننے جا رہی ہے کیونکہ ترکی بہرحال نظر آ رہا ہے کہ اس جنگ میں کود چکا ہے اور جو نیٹو کے دستے ہیں ان کی موومنٹس جو ہیں وہ بھی خطرناک صورتحال کا اشارہ کر رہی ہیں پہلے تو آپ کو ہم اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے اس حوالے سے کچھ صورتحال بتا دیتے ہیں یوکرین نے اعلان کیا ہے کہ یوکرین کی فوج ساٹھ سال سے زیادہ عمر کے افراد کو فوج میں بھرتی کرنے کا اعلان کیا ہے یوکرین کے صدر بلادیمسکی نے کہا ہے کہ روسی فوجی حملے کے پہلے روز ان کے ملک میں ایک سو سینتیس اموات ہوئیں اور حملے کے فورن بعد جو یوکرین نے دعوی کیا تھا کہ اپنے اس نے بتایا کہ یوکرین کے پچاس فوجی اور رشیا کے پچاس فوجی جو ایک کانوائے کی صورت میں آ رہے تھے اور ٹرکی سے حاصل کیے ہوئے کے ذریعے حملہ کر کے اس کانوائے میں پچاس جو روسی فوجی جو تھے وہ اس میں ہلاک ہوئے اور یہ صورتحال جو ہے بالکل آگے کی طرف بڑھ رہی ہے اور ایک سو ستائیس شہری ہلاک ہو چکے ہیں اور ایک سو دو کے قریب زخمی ہوئے ہیں اور یوکرین اور پولینڈ کی سرحد پہ ہزاروں لوگ جمع ہیں جو ویسٹ کی طرف نکلنا چاہ رہے ہیں اور ان میں پاکستانی بھی بڑی تعداد میں شامل ہیں یہ جی میں خارکیب نیشنل میڈیکل یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں چھوٹ تھے میں سٹڈی کر رہا تھا یہاں پہ اور یہاں پہ یہاں پہ جو فی الحال سچویشن بنی پڑی ہے تو بہت کریٹیکل سچویشن بن گئی ہے جو ہمیں امبیسی کی طرف سے کوئی اویکویٹ نہیں کیا گیا امبیسی کی طرف سے ہمیں الٹا جھوٹ بولا گیا پہلے ہمیں بولا گیا کہ آپ ٹی میں آ جائیں ہم سارے اسٹوڈینٹس نے آلموسٹ تھری تھاؤزنڈ ڈالر کی ٹکٹس بک کی انٹرینٹس کی آلموسٹ کوئی ہنڈریڈ اسٹوڈینٹ ہوں گے لیکن جس دن ہم نے ٹکٹ بک کر لیا اور ہم موو کرنے لگے تھے دو گھنٹے پہلے امبیسٹر کی کولس آ رہی ہیں کہ یہاں پہ نا کہ سیف نہیں ہے اب ترنوپل میں آ جائیں بچے اپنے پیسے سارے کر رہے ہیں ٹھیک ہے امبیسی کی طرف سے سارا جھوٹ بولا جا رہا اب امبیسٹر وہاں پہ نیوز پہ بول رہا ہے کہ میں نے سارے اسٹوڈنٹ یہاں پہ وہاں سے او کر لیے لیکن بالکل یہ جھوٹ ہے ایسا ایک بھائی ایک سب سے آپ کی بات کرواؤں گا یہ ہمارے شاہد بھائی ہیں کہ اس وقت جو روس کی فوج ہے وہ اوبولون میں موجود ہے ناظرین اس میں روس کا یہ کہنا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جو یوکرینی لوگ ہیں وہ اتحار ڈال دیں تو ناظرین یہ معاملہ کس طرح ہوا کہ 23 فروری کو وزیراعظم روس پہنچے اور ان کا بڑا پرتپاہ استقبال ہوا اسلامیک سینٹر کے لوگوں نے ملاقات کی تجارتی معاہدوں کے حوالے سے میٹنگز ہوئیں لیکن اسی دن چوبیس فروری کی صبح چھ بجے حملہ کر دیا گیا اور اس سے قبل جو تھے دو علاقے جو روسی باغیوں کے قبضے میں تھے پہلے سے ہی جسے آپ ڈونیسک پیپلز ریپبلک اور روہانسک ریپبلک کو روس نے تسلیم کر لیا اور دوستانہ معاہدوں پر دستخط ہو گئے اور انہیں علاقوں سے مشرق کی طرف سے روس کی افواج یوکرین میں داخل ہو گئی شام چار بجے جو ہے شام چار بجے کے قریب یوکرین نے دعویٰ کیا کہ پچاس یوکرینی اور پچاس روسی فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں اور یہ جو اس وقت صورتحال سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ چوہتر کے قریب ملٹری بیسز پر جو ہے روس نے قبضہ کر لیا چرنوبل ایٹمی پلانٹ جو خطرناک ترین جگہ قرار دی گئی تھی دنیا میں پہلے ایک حادثے کا شکار ہوا تھا چرنوبل پلانٹ جس سے تابکاری اثرات کا اخراج سامنے آیا تھا وہ بھی روس کے قبضے میں آ چکا روسی افواج اس وقت کیو میں آپ کو ہم نے بتایا کہ اوبولون کے مقام پر موجود ہیں جہاں سے پریزیڈینشیل پیلس یعنی پارلیمان جو ہے یعنی پارلیمان کو بار بار ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس جگہ پر قبضہ ہونے کے بعد ملک پر قبضہ ڈکلیئر ہو جاتا ہے تو اس سے صرف نو کلومیٹر کے فاصلے پر یہ موجود ہے اچھا اس میں ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جنگ بڑے خطرناک طریقے سے تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے اور اس وقت جو تبصرہ نگار یہ بات کر رہے ہیں کہ امریکہ کی سب سے بڑی خواہش ہی یہ تھی کہ یہ جنگ ہو اور اسے کسی طریقے سے بھی تول دیا جائے اور یہ جنگ یقیناً اسی طرف جاتی نظر آ رہی ہے امریکہ کی خواہش کے مطابق جو امریکہ چاہ رہا تھا مثال کے طور پہ ابھی صورتحال یہ پیش آئی ہے ایک طرف تو نیٹو ٹروپس نے موومنٹ شروع کر دی ہے اور ان کی نقل و حرکت دیکھنے میں آ رہی ہے اور یقیناً وہ یوکرین کے پارلیمان پر قبضے سے پہلے پہلے وہاں پہ, پہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یوکرین کی ہیلپ کی جائے اور جیسے ہی نیٹو کے فوجی اگر مداخلت کرتے ہیں تو یقیناً آپ یوں سمجھ لیں کہ ویسٹ اس جنگ میں داخل ہو جائے گا جب ترکی اس جنگ میں داخل ہو چکا ہے اور ترکی اور روس کے درمیان معاملات خراب ہونے کی طرف چل پڑے ہیں اچھا وہ کیسے چل پڑے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ٹرکی کے جو ڈرون ہیں وہ روس نے مخالفت پہلے بھی کی تھی کہ یوکرین کو نہ دیے جائیں لیکن وہ یوکرین کو دیے ٹرکی نے اور وہی جو جنگ میں سب سے پہلا جواب جو یوکرین نے روس کو دیا روس کے کنوائے پر انہیں ڈرون حملوں کی مدد سے پچاس امریکی روسی فوجی جو تھے وہ جان سے گئے اور اس پہ ناراض ہے روس سے لیکن یہ کل جو تازہ ترین ایک صورتحال دیکھنے میں آئی ہے وہ بہت خطرناک جو ہے وہ صورتحال کی نشاندہی کر رہی ہے یہ آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ روس کی جانب سے یہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ روس کی جانب سے سمندر میں ایک مال بردار جہاز جو ہے ترکی کا اسے نشانہ بنایا گیا ہے اور اسے تباہ کر دیا گیا ہے اور روس کی طرف سے یہ جو سمجھ لیں کہ ترکی پہ حملہ کیا گیا ہے یہ صورتحال کو بہت زیادہ خراب کرنے کے لیے کافی ہے اچھا دوسری طرف جو روس پہلے سے دھمکی دے چکا تھا کہ اگر کہ اگر یوکرین کی مدد کی گئی نیٹو ممالک کی جانب سے تو جو ممالک اس میں شامل ہوں گے تو روس ان پر سائبر حملوں کی مکمل تیاری کر کے بیٹھا ہے اور ان کا آغاز یوکرین سے شروع ہو چکا ہے یوکرین کے کمپیوٹرز ہیک ہو چکے ہیں اور جو تمام کا تمام ڈیٹا وائپ نظر آ رہا ہے یوکرین کے کمپیوٹرز میں ڈیٹا چورا لیا گیا ہے یا اٹھا لیا گیا ہے یوکرین کے کمپیوٹرز سے اور یہ ایک طرح سے اشارہ ہے روس کا کہ جو بھی ممالک اس جنگ میں کودیں گے شامل ہوں گے ان کے ساتھ یہی حال ہوگا اور جب جنگ شروع ہوئی تو امریکہ نے فوری طور پہ جو رد عمل ظاہر کیا اس نے یہ کہا تھا کہ شدید قیمت چکانی پڑے گی کہ ابھی تک یہ بیانات کی جو موجود ہیں اس وقت وہ نیٹو کے حوالے سے ہم بات کر رہے پانچ ہزار چار سو امیرکن فوجی شامل ہیں اور ایک ہزار نیٹو کے فوجی وہاں پہ موجود ہیں پولینڈ میں اور ان افواج نے پولینڈ میں جو موجود ٹروپس ہیں انہوں نے یوکرین کی جانب حرکت شروع کر دی ہے اور یوکرین کے پاس جا کے لگانا شروع کر دیے اور یہ خطرناک صورتحال حال ہے اچھا اب یہ جو صورتحال ہے یہ بنیادی طور پہ تجزیہ نگار کافی روز سے یہ بتا رہے تھے کہ یہ جنگ جو ہے ہر صورت میں امریکہ کے حق میں ہے اب یوکرین جو ہے اس سے اگر چھوڑ دیا جاتا یا روس یہ کام نہ کرتا جو روس نے کیا ہے تو یقیناً وہ نیٹو میں شامل ہوتا اور نیٹو ٹرکس جو ہیں باقاعدہ یوکرین میں آ جاتے اور جنگ نہ ہونے کی صورت میں بھی وہی ہوتا جو جنگ ہونے کی صورت میں لیکن جنگ ہونے کی صورت میں جو امریکہ فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ ان کی طرف چل پڑا ہے مثال کے طور پہ جو تجزیہ نگار بتا رہے تھے وہ یہ بات تھی کہ امریکہ چاہتا ہے یہ جنگ ہو امریکہ کے لیے چین اس وقت بہت بڑا مسئلہ ہے اور وہ اب معاملہ یہ تھا کہ روس اور چین کا جو اتحاد ہے وہ امریکہ کے لیے اور بڑا مسئلہ بن گیا تھا لہذا امریکہ روس کو ویسٹ کے ساتھ انگیج کرنا چاہ رہا تھا اور وہ ایسی صورت میں ہوتا کہ جب یوکرین پہ حملہ ہو اور اگر تو فوری طور پر رشیہ اس حملے کو مکمل کر لیتا ہے اور یوکرین کے فوجی سرنڈر ہو جاتے ہیں تو یہ معاملہ یہاں پر رک سکتا ہے لیکن اگر یہ جنگ تھوڑا سا طول پکڑتی ہے تو پھر دیگر ممالک کے ساتھ بھی روس اور چائنہ دونوں الگ جائیں گے لیکن امریکہ کی سٹریٹیجی کو سمجھتے ہوئے چین اس جنگ میں الگنے سے کترارہ ہے لیکن روس کا بھرپور جو ہے وہ ساتھ دے رہا ہے اور روس کے اقدام کی اس نے مخالفت نہیں کی بلکہ امریکہ کوئی ہی مورد الزام ٹھہرایا ہے اور اس صورت حال میں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جنگ تیسری عالمی جنگ کی شکل اختیار کرنے والی ہے اور اگر یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھتی ہے تو دنیا ایک بڑے خطرے کے لیے بڑے نقصان کے لیے دنیا کو تیار رہنا چاہیے ہم آپ کو لمحہ بلہ جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے اس سے باخبر بھی رکھیں گے اور ہم کچھ ایسی رپورٹس بھی آپ کے لیے پیش کرنے والے ہیں جو آپ یہ بتائے گی کہ صورتحال یہاں تک کیسے پہنچی اور تاریخی حوالوں سے آپ کے سامنے یوکرین اور روس کے تمام معاملات ہم یہاں پہ رکھیں گے آپ نے اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ اسے سبسکرائب کر لیں خدا <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> سی